<صفيق> انا سعيده معكم هنايا وكنشكر السي الدين كان للاستضافه ديالي معاه شو الكلمات صراحه انا جد سعيده معكم وكنشكركم بزاف واحد بواحد وتحيه للناس العرايش وشكرا لكم تحياتي شكرا لكم هي ديال الدواي فطبيعه الحال اللي حصلت على جوائز اللي هي كثيره وكنهدي هذه الجوائز ديالي لمدينتي اللي هي مدينه مدينه علاش وصراحه الله يجيك سعيده معكم وكنشوف واحد واحد مدينتي راه في القلب له مازال مفاجاه اخرى سوف نتطلع عليها في المستقبل شكرا